بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ صورت البقرہ کے اس حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ جس میں ہماری نئی امت مسلمہ یعنی ہم لوگ ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اینڈ بیسٹ پریکٹیسز کی ایک ڈیٹیل آ رہی ہے جو کہ آپ پہلے یہ دیکھ چکے ہیں کہ یہ 163 سکسٹی تھری تک کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں آپ لوگ اس وقت ون سکسٹی تھری سے لے کے یہ لیکچرز جو ہیں وہ آتے آتے ون ہنڈریڈ ایٹی ایٹ تک ہم پڑھ چکے ہیں تو یہ ہمارا ہو چکا تھا جس میں ہم نے تفصیل سے کہ ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان ثبوت اس کے جو سائنٹیفک ثبوت تھے وہ پڑھے تھے پھر بدعت اور نفسیاتی غلامی سے بچنے کے طریقے بتائے گئے ایک ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بنیاد کیا کیسے ہماری اپنی پرسنالٹی کو اچھا بنانا ہے اللہ تعالیٰ کی کیا ریکوائرمنٹس اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ قصاص یعنی اب جو برائیاں ہیں ہماری وہ جس سے ہمیں بچنا ہے قتل اور پھر اسی طرح فراڈ کرپشن قبضہ ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا ہے اور پھر ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ بھی آپ کی جو پراپرٹی ہے اس کی وصیت کس طرح سے چلانی ہے اور پھر عبادت میں جو روزہ ہے اس کے احکام کی تفصیلات پڑھ چکے ہیں یہ احکامات جب تک آپ پڑھ چکے ہیں اب ہم اگلا شروع کر رہے ہیں جو کہ عبادت کے طریقۂ کار میں عمرہ حج جہاد اور بدروں بدعتوں سے بچنا یہ ہمارا ٹاپک ہے جس کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں تو یہ ون ایٹی نائن سے شروع ہو رہی ہے اور یہ پھر آیا 218 ہنڈریڈ ایٹین تک یہ, یہی حکم چلتا رہے گا اب یہ ملتے جلتے چونکہ معاملات آ رہے ہیں اور حج اور عمرہ سے متعلق جو سوالات آ رہے ہیں تو اسی کے جوابات ہیں تو اب یہ میں اب سرز کر دوں کہ حج اور عمرہ کا طریقہ وہی تھا جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ السلام نے اب سے چار ہزار سال پہلے بتایا تھا پورا طریقہ اور وہاں سے آج تک وہی طریقہ ہے اس میں کوئی ڈفرنسز نہیں ہوئے ہاں یہ چینجز ہیں کہ لوگوں نے خود ایجاد کی ہے نئے نئے طریقے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس پہ تبصرہ کر کے بتا بھی دیا کہ یہ غلط ہے یہ نہیں کرنا تو اسی کی سٹڈی ہم لوگ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یس عن الہلطی قل ہی مواقع الناص الحجی ولی البر بر بے انطلوتا منظہوری ہا ولا کنَل من تقا و طلبیوتا من ابواب و تقواء لََََََََََقم تفل وہ آپ سے حرام مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں اب یہ لوگوں کا کوشچن تھا اچھا وہ یہ الہلّہ سے بعض حضرات ترجمہ کرتے ہوئے تم سے مہینوں کے بارے میں پوچھا اب یہ یا یہ ٹائم کا تو ایسا نہیں ہے یعنی اصل یہاں پورا اگر آپ چیک سباق پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ یہ حج کی بات ہو رہی ہے اور حج کے چار مہینے ایسے ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ صلیٰسلام سے لے کے آج تک ایسا ہی ہے جس کو ہم سیکرڈ منتھس جسے کہا جاتا ہے یعنی یہ کون سے ذوالقاعدہ جو الیونتھ ہے ذوالحج ہے ٹویلو اور محرم ون یعنی یہ تین مہینے ایسے رکھے گئے کہ تاکہ حج آسانی سے لوگ آئیں حج کریں اور کر کے اپنے گھر بھی چلے جائیں انہیں کوئی پرابلم نہ ہو اور پھر ایک اور مہینہ رجب جو سیون یہ رکھا گیا تھا تاکہ جو لوگ عمرہ کرنا چاہیں تو وہ آنا چاہیں ان کے لیے کہ یہ آزادی ہو اور پورے عرب میں جنگ یہ حضرت ابرحیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ سنت جو ہے یہ طے تھی کہ یہ حرام ہے اچھا ایک اچھی چیز یہ تھی عربوں میں کہ ویسے ہر وقت لڑتے رہتے تھے ایک دوسرے کو مارتے رہتے تھے لیکن یہ چار مہینوں کا ضرور اہتمام کرتے تھے اور حرم شریف سے ان کی تعلق رہا رہا ہمیشہ ہی رہا اور وابتے رہے وہاں پہ حج اور عمرہ کرتے رہے تو یہ ایسا تھا سلسلہ اور پھر آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اب یہ سوال آیا لوگوں میں کہ جناب یہ جو چار مہینے تھے کیا ایسے رہیں گے اب ان کے ذہن میں کیوں آیا یہ خیال اب دیکھتے ہیں آگے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دیجیے یہ لوگوں کے محبود اور حج کے اوقات ہیں اس لیے ان کی یہ حرمت اسی طرح قائم رکھی جائے گی اور تم سے یہ سوال کیا تو اب یہ بھی جان لو کہ یہ ہرگز کوئی نیکی نہیں ہے کہ حرام کی حالت میں اور حج سے واپسی پر تم گھروں کے پیچھے سے داخل ہوتے ہو بلکہ نیکی تو اصل میں اس کی ہے جو تقوی اختیار کرے اس لیے کہ اب گھروں میں ان کے دروازوں ہی سے آؤ آو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاں نصیب ہو اب دیکھیے کہ یہ کس وقت یہ آیات نازل ہوئیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ و مدینہ منورہ تشریف لائے تھے اور آپ کی حکومت بھی تیار ہو گئی تھی تو اب یہ احکامات بھی قرآن پاک میں اربوں نے یہ پڑھی غور کیا کہ واقعی ہمیں حج بھی کرنا ہے عمرہ بھی کرنا ہے اور یہ پہلے بھی معلوم تھا انہیں تو اب یہ ذہن میں سوال آیا کہ جناب ابھی اس وقت کی سیچویشن یہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں جو قریش قبیلہ جو حرم شریف کی خدمت کرتا تھا تو انہوں نے یہ کیا ہوا تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرم رضی اللہ نے ان کو مدینہ آنے مکہ آنے سے روک دیا تھا کہ اگر اب یہ آئیں تو یہ مار دیں گے تو تب یہ سوال پیدا ہوا کہ جی یہ کیا یہ چار مہینوں میں ہم آئیں گے حج کرنے کے لیے تو یہ جنگ ہو جائے گی پھر کیا کریں تو کیا اس کو بند کر دیں گے بعد میں یہ کیا کریں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں یہ لوگوں کا فائدہ بھی ہے اس میں اسی میں تو ان کی اکانومی اسی میں چلتی تھی ان چار مہینوں میں لوگ اپنی پراپرٹی کو لے کے اور مکہ مکرمہ کی طرف آتے تھے بیچ میں بھی رستے رستے جہاں قبیلے ملتے تھے ان کو بیچ بھی دیتے تھے چیزیں کچھ خرید بھی لیتے تھے پھر مکہ میں بھی یہ کرتے تھے واپسی پہ بھی یہی کرتے ہوئے چلے جاتے تھے تو ان کی فائنینشیل معاملہ بھی اسی میں چلتا تھا اور حج کے پیریڈ بھی تھا خاص تو اس میں فرمایا کہ اس کو قائم رکھنا اچھا پھر اب ایک غلطی جو عربوں نے اور خاص طور پر قریش کے لوگوں نے یہ غلطی کی ہوئی تھی کہ جی حج کرنے کے لیے تو ہم احرام باندھتے ہیں اور حج کرنے چلے جاتے ہیں تو یہ تو ہمارے گناہ سارے صاف ہوتے ہیں تو بھی اب ہم واپسی پہ بھی ہم اب گھر میں نہیں جائیں گے کہ بھائی یہ تو وہیں سے تو گناہ لے کے ہم آئے ہیں تو ہم دروازے سے نہیں گھسیں گے بلکہ اس کے کئی نہ کہیں پیچھے سے جو ہے نا ہم وہاں سے دیواریں پھلان کے تو ہم اندر آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ بے دھتر اللہ کوئی یہ طریقہ نہیں ہے اس لیے ایسی حرکت نہیں کرنا بلکہ اصل نہیں کی یہ ہوتی ہے کہ جس میں اب تکوا تقوا کیا ہے کہ جس میں بندے کو یہ پتہ ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض بھی ہو سکتے خوش بھی ہو سکتے اس لیے ہمیں ویسے ہی رہنا ہے تو اصل یہ ایک سچویشن تھی بتا دی تو اب سوال پیدا ہوا کہ جی اب اگر انہوں نے اربوں نے آپ نے اجازت دی کہ ان حکم یہ دیا کہ انہی چار مہینوں تک تو کوئی جنگ نہیں ہوگی تو اب اگر وہ لڑیں تو پھر کیا کریں اب دیکھیے اس کے جوابات اللہ تعالیٰ نے یہاں اگلی آیات میں دی ہیں بقات لو فی صبی اللہ یُقات لطا دلّہ اب المعۃدین اور اللہ کی رام اِن لوگوں کو ان لوگوں کو جو قریش کے لوگ جو رسول اللّہ اور صاحب کرام کے ساتھ دشمنی کر رہے تھے ان لڑو جو حج کی راہ روکنے کے لیے تم سے لڑیں اور اس میں کوئی زیادتی نہ کرو بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اچھا اس کی آپ سیرت کی کوئی بھی بک پڑھے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکم کرمہ سے شروع ہوئی تھی اور وہیں پہ پہلے تو کچھ نہیں ہوا لیکن تین چار سال بعد کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تو وہ ہیں کہ جس میں شرک یہ لوگ کر رہے تھے تو یہ تو اس کے اگینسٹ ہے تو انہوں نے آپ کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنم میں سے جو جو ان کی فیملی میں تھے یا ان کے غلام تھے ان پہ ظلم کرنے لگے تھے تو یہ پوزیشن تھی ان کی اور تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی کہ بھی آپ لوگ مکم کرما سے چھوڑ کر ہجرت کر لیں آپ حبشہ جو کہ آج کل سوڈان اور اریٹیریا کے ایریے میں موجود ہے تو وہاں چلے جائیں آپ رام سے اپنے دین پہ عمل کریں تو بہت سے صحابہ چلے گئے تھے اپنی فیملیز کے ساتھ اور کچھ رہ گئے تھے جو برداشت تھے لیکن ٹھیک ہے جتنا اپنا سائیکولوجیکلی ٹارچر جو ہے وہ برداشت کرتے رہے بہت سے جو صحابہ کرم جو غلام تھے ان کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرم ردی العمول نے بھی خاص طور پہ حضرت وہ بکر صدیق ردی العتم نے بھی ان کو پکڑا ان کو خرید کے پھر ان کو آزاد کیا یہ آزادی کرنے لگے پھر بھی یہ آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ یہاں سے نکل آئیں اور پھر صحابہ کرم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے تو اب بھی جو قریش کے جو لیڈرز تھے وہ آپ سے دشمنی کر رہے تھے تو اب ان کو حکم دیا کہ آپ حج کے لیے جائیں تو یہی سوال آیا کہ جی پھر ہم کیا کریں کہ یہ چار مہینوں تک آپ نے فرمایا کہ اس میں جنگ نہیں کرنی تو فرمایا کہ بھی ٹھیک ہے اگر یہ تم سے حج کو راہ روکنے کے لیے یعنی لڑنے کے لیے آئے تمہیں روکنے آئیں تو پھر جنگ کر لینا ہاں لیکن ایک کنڈیشن ضرور رکھی ہے کہ جہاد کے اندر کوئی زیادتی نہیں کرنی یعنی زیادتی سے مراد یہ ہے کہ یہ ہر انسان سمجھتے کہ ایک تو نارمل جنگ ہے نا دوسرے پہ تلوار سے یا بوتلوں سے اپنی خاص اپنے کسی نہ کسی تلواروں سے جس طریقے سے بھی یا آج کی گولیوں سے آپ نے یہ کیا وہ کر لو لیکن اس حد تک نہیں کہ اس کی ان کے ساتھ کوئی بہت بری قسم کی ان کے ساتھ جاتی نہیں کرنی کیوں اللہ کو پسند ہے اس کے بعد اب طریقہ بتایا اب یہ وہ جہاد ہے کہ جس میں روکا گیا تھا صابر کرام کو حجر عمرے کے لیے وقت حیسو وَاخْرِجُوهُمْ مِنْ حسو اخرجوکم ولفتو اشد من القتل ولاۃ قاتلوحم عند المسجد الحرام حتٰ یوقاتلو کم فی فعن قات الو کم فخت الوحم غزالی کا جزاءل کافرین فعین فعین غفور اور ان لڑنے والوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا اور یاد رکھو کہ فتنہ قتل سے زیادہ بری چیز ہے فتنہ کیا ہے کہ مذہبی جبر جسے اوبریشن یا آپریشن یا پرزیکیوشن جسے کہا جاتا ہے تو اگر یہ ہے کہ جبر کیا جا رہا ہے دین کے معاملے میں تو پھر یہ قتل سے بھی زیادہ برا گناہ یہ ہے اس پہ کرو اور مسجد حرام کے پاس تم ان سے خود تہل کر کے جنگ نہ کرنا جب تک یہ تم سے اس میں جنگ نہ کریں پھر اگر یہ جنگ چھیڑ دیں تو انہیں بغیر کسی تردد کے قتل کرو اس طرح کہ منکروں کی یہی سزا لیکن اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا اس کی شفقت عبدی ہے اب یہ وہ احکامات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے تو اب یہی یہ انہیں آیا کہ بھی اگر تمہیں یہ حج سے عمرے سے روک رہے تو تب بھی تم ابھی جنگ نہ کرنا لیکن وہ اگر کوشش کریں پھر کرنا اور یہ بتا دیا کہ ان کا گناہ سب سے بڑھ کر ہے فتنا یعنی پرزیکیوشن کہ آپ کو دین سے زبردستی ہٹانا چاہ رہے ہیں تو اس لیے کر لینا کوئی عرض نہیں ہے لیکن اگر وہ کریں تبھی کرنا چاہیں اور پھر اچھی طرح مارنا اور جب اس کا رزلٹ کیا ہوا ہوا یہی کہ اب کچھ کرام جو خاص طور پہ مدینہ منورہ کے تھے ان کے پہلے ہی تعلقات تھے مکہ والوں سے تو وہ آتے تھے حج کرنے چلو ان کو آنے دیتے تھے لیکن خاص طور پر جو مکہ مرما سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہوئے تھے تو ان سے کرم کو نہیں آنے دیتے تھے تو فرمایا کہ ٹھیک ہے ابھی اور اس کے لیے پھر اسٹیپ بائے اسٹیپ تو یہ ہوا کہ چھوٹے موٹے مارکے تو ہوئے لیکن زیادہ تب ہوا کہ جب جنگ بدر میں ان لوگوں نے باقاعدہ حملہ کرنے کے لیے آئے اللہ تعالیٰ کے حکم پھر وہی پہ عمل کیا صحابہ کرام نے اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سزا تھی کہ ان کے بڑے بڑے لیڈرز سارے کے سارے ستر کے قریب جو مین لیڈرز تھے سارے قتل ہو گئے مدینہ منورہ کے صحابہ کرام ان میں ساتھ تھے سارے اور یہ صرف کہا جاتا ہے کہ اراؤنڈ تھری ہنڈریڈ تھرٹین افراد تھے اور مکہ سے آنے والے ایک ہزار لوگ تھے ان میں جنگ ہوئی تھی اور وہ آسانی سے پورے ستر جو ہیں وہ قتل ہوئے جو لیڈرز تھے اور بہت سے لوگ جو ہے وہ پھر ان کو قیدی بنا لیے وہ بھی سیونٹی کے قریب تھے باقی سب آگے تھے تو وہ چلا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ بعد آ جائے تو اللہ بخشنے والا اور واقعی ہوا کہ بہت سے لوگوں نے پھر ٹائم بائی ٹائم یہ لوگ جن کے ایک تعصب اتنا نہیں تھا بس اپنی قوم پرستی کے لیے کر رہے تھے ان کو پھر شعور آتا گیا وہ آخر ایمان لاتے رہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی پھر انہیں بخشی معاملہ حقیقتاً یہی ہوا اب آگے دیکھیے اسی جنگ کے سے متعلق کچھ احکامات آئے اور پھر حج کے احکامات یہیں پہ آ گئے وہ قطل حا تک فتن تو فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ اور تم یہ جنگ آ ان سے برابر کیے جاؤ یہاں تک کہ فتنا باقی نہ رہے اور دین اس سرزمین میں اللہ ہی کا ہو جائے تاہم وہ بعض آ جائیں تو جان لو کہ اقدام صرف ظالموں کے خلاف ہی جا سکے تو یہ چیز ابھی تک جو احکامات آ رہے تھے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے لیکن یہ ہمارے لیے ابھی بھی ویلڈ ہے کہ پرسیكوشن اگر کوئی قوم کر رہی ہے کہ وہ اہل ایمان کو ان کے دین سے ہٹانے کی زبردستی کوشش کر رہے ہیں تو پھر اب مسلمانوں کے لیے اجازت ہے ان کی حکومت کو کہ وہ یہ جہاد کریں ان سے اور جہاد کر کے اس فتنے کو جو پرزیکیوشن ہے اس کو ختم کریں تاکہ ہر آدمی آزاد ہو جائے آزادی سے پھر جو چاہے فیصلہ کرے نیکی کرے برائی کرے جو کرنا کرے اس کا اللہ تعالیٰ نے رزلٹ دینا ہے لیکن ہمیں اس تک اجازت دی گئی ہے وہ ہمیں نہیں بلکہ مراد ہماری حکومت کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ یہ جنگ کر سکتے ہیں کریں جہاد کریں اور ان ظالموں کے خلاف یہ جائزہ یہ ہمیں اجازت دے دی حکومت کے ہمیں نہیں یہ یعنی کہ اب مجھے کوئی خیال آیا کہ جی فلاں ملک میں جناب یہ مسئلہ ہو رہا تو میں اٹھوں اور وہاں لے کے بند وہاں پہ اڑا دوں یہ اجازت نہیں ہمیں بلکہ یہ حکومت کے ذریعے یہ کنٹرول ہو ورنہ پریکٹیکلی آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ پاکستان میں بھی ہوا افغانستان میں فلسطین میں بھی ہوا کہ لوگوں نے اپنے طور سے جنگ کرنی شروع کی تو چلو جب تک دشمن رہا تب تک تو چلتا رہا سلسلہ لیکن اس کے بعد پھر آپس میں لڑنے لگے اور آپس میں کتنے سال تک ایک دوسرے کو مارتے رہے ہیں ابھی بھی یہی سلسلہ جاری ہے اب یہی سلسلہ اب تو سیریا میں عراق میں اور یمن میں اور کئی ممالک میں چل وہ بھی ایک دوسرے کو مارنے لگ رہے ہیں تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اس لیے یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا کہ بھی کسی نے اگر کوئی ایسا جھنڈا لگایا تو اس کے بل کو چھوڑ دینا ہٹ جانا اور جہاد صرف اور صرف حکومت کے ذریعے ہی ہوتا ہے تو یہ اب خود بخاری اور مسلم میں جہاد کی بکس جو ہے وہ اس کی حدیث پڑھ لیں اس میں سیم وہی احکامات اس کے بعد پھر اب یہ مزید بھی فرمایا الشہر الحرام بشہر الحرام و قصاص فمن تدا علیکم فتد علیہ بمثل مَ تدا علیکم بط اللہ علم الد اللہ متفق ما, ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہے اور اسی طرح دوسری حرمتوں میں بھی بدلیں لہذا جو تم پر جاتی کریں ان کو اپنے اوپر اس زیادتی کے برابر ہی جواب دو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو اس کے حدود کی پابندی کرتے ہیں ان جنہوں نے آپ کو پروزیکیوشن کی ہے تو ٹھیک ہے ان سے آپ جہاد کر سکتے ہیں کیجیے گا اور اگر آپ پر زیادتی کریں تو آپ بھی زیادتی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر کہ جیسے جنگ ہو رہی ہے تو ایک تو ہے نا کہ جنگ میں سیدھی تلوار سے لڑ ہیں ٹھیک ہے نو no پرابلم لیکن اگر وہ اس قسم کا اگر یہ زیادتی کرنے لگیں کہ مثال کے طور پر لوگوں کو اغوا کر کے ان کی الگ الگ ٹانگیں جو ہیں وہ کاٹنا اور اس طرح کر رہے ہیں مار نہیں رہے بندے کو بلکہ یہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے پھر اس کا تم بھی یہ بدلہ انہی لوگوں کے ساتھ کر سکتے ہو یعنی ان کے عام لوگ نہیں بلکہ وہی وہ جو ان کی ملٹری کے لوگ ہیں انہی کے ساتھ آپ کی یہ جہادہ کر سکتے ہیں ون فکوفی سبی لاہ ولا تلقوب عیدی کم القای الطلقی و آحسن اللہ اب المحسن اور اس یہاد کے لیے اللہ کی راہ میں انفاق یعنی خرچ کرو اور اس سے گریز کر کے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنا اور تم یہ انفاق خوبی کے ساتھ کرو اس لیے کہ اللہ خوبی کے ساتھ کام کرنے والوں کو پسند کرتا یعنی اب ظاہر ہے کہ سابر کرم کی یہ جنگ ہونی تھی مکہ کے لوگوں کے ساتھ تو فرما دیا کہ ٹھیک ہے اس میں آپ یہ خرچ کریں اللہ کی راہ میں ہاں لیکن یہ نہ کرنا کہ اس میں اپنے آپ کا علاقت میں نہ ڈال دینا یہ نہ ہو کہ آدمی اتنا ہی لگا دے کہ پھر خود کسی قابل نہ رہے تو بھی یہ نہ کرو اپنے کنٹرول کے ساتھ یہ کرو کہ اس طرح سے اخراجات بھی اس جہاد کے لیے لگاؤ تو یہ احکامات مزید اسی جہاد میں آگے بھی احکامات آ رہے ہیں لیکن بیچ میں یہ ضروری ہے کہ ہم پہلے حج کو سمجھ لیں حج کیا اب دیکھیے کہ حج کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے حج کیا تو آپ جانتے ہوں گے اور اگر نہیں کیا تو سمجھ لیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے میں آپ کو حج کرنے یا عمرہ کرنے جانا ہو تو یہ طریقے ہیں جو میں نے یہاں پہ اس لیے عرض کیے ہیں کہ آپ اس کے احکامات کو ہم سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں حج کے اچھا یہ عرض کروں کہ حج ہے کیا چیز حج اصل میں ایک طرح کی ایک پریزنٹیشن ہے کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل کر جنگ کی شکل میں باقاعدہ شیطان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں شیطان سے مراد کہ ایک وہ مردود تھا جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کا تھا تو مر مرا گیا ہوگا اب اس کی اگلی نسل اور ان کے جو اپنے اپنے ساتھی جو جنات بھی ہیں اور انسان بھی ہیں تو ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے تو یہ جنگ کی ایک پریزنٹیشن ہے کہ جس میں ہمیں حج کرتے ہیں اب اس کا طریقہ کیا ہے اچھا یہ کیوں کیا گیا یہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم لوگ یعنی ایک پریکٹیکلی یہ کر کے دیکھیں تو پتہ چل جائے پوری زندگی میں ہاں بھی ہماری زندگی میں یہ ایک جہاد ہی چل رہا ہے شیطان کے ساتھ کہ شیطان ہمیں کیا کچھ نہ کچھ ہمیں برائیاں سکھاتا ہے ہم نے اس سے بچنا ہے اور اس شیطان کے ساتھ ہم کوئی بندے نہیں بنتے بلکہ ہم ان کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ جناب ہم اس سے نفرت کرتے ہیں اب اس کا طریقہ یہ ایک پریکٹیکل طریقے کا کیا طریقہ ہے اب یہ دیکھیں یہ کچھ پروسیجرز ہیں اس کے وہ کیا ہیں نمبر ون نیت اور حدود میقات میں احرام باندھنا آج آپ کو گھر میں بنیں کہ ایک نیت کریں کہ یا اللہ میں نے آپ کے لیے حج کرنا ہے حج کا مطلب ہے ایک ایفٹ ایک کوشش پوری طرح اس کا مطلب ہے حج کا عربی میں تو اب یہ نیت آئی اور پھر ہم اب ظاہر ہے کہ فائنینشیلی آپ نے وہ کرنا ہوگا کچھ انویسٹ کی معاملہ ہو گیا یہ تو آپ کا آج کل کے زمانے کا ہے نا یہ ہر زمانے میں چینج ہوتا رہے گا اس کے بعد پھر اب آپ ٹکٹ لے کے اور چلے جائیں گے چاہے سمندری جہاز میں جائیں چاہے آپ آپ ہوائی جہاز سے چلے جائیں یا جیسے چاہے پیدل یعنی آپ روڈ کے ذریعے چلے جائیں جیسے چاہے اس کے بعد حدود میکات میں احرام باندھنا یعنی میکات کیا چیز ہے یہ خاص پوائنٹ رکھ رکھے ہوئے ہر راستے میں کہ جہاں پہ ہمیں رکنا ہے اور رک کر ہمیں احرام باندھنے ہیں اب احرام کیا ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کے لیے یہ آ جائے گی اس سے یہ چیز یہ سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ جناب حج کرنے کے لیے یہ احرام ہوتے ہیں یہ تصاویر ہے یعنی اس میں ہم یہ بالکل دھوتی سی باندھتے ہیں اور اوپر ایک کپڑے کرتے ہیں یہ ایسے کپڑے ہونے چاہیے کہ جو باقاعدہ کپڑے صحیح طرح سے سلے ہوئے نہیں ہوں بلکہ اس طرح کے یہ مردوں کے لیے خواتین کے لیے نارمل قسم کے وہ ہے کہ جو بھی وہ پہنتی ہیں ایک اچھا شفا بالکل ایک حیا کے ساتھ جو ہے وہ پہنیں اچھا اس کے بعد یہ میکات ہے اب دیکھیں یہ مکہ مکرمہ ہے جہاں ہم نے حج کرنا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پوائنٹ سے رکھ دی ہیں کہ یہ میکات ہے اب دیکھیں اگر آپ ادھر سے جا رہے ہیں تو یہ لیس کے پاس ایک ایریا اگر آپ جیسے ریاض سے آ رہے ہیں تو یہ طائف کا شہر ہے اس کے بعد یہ میکات ہے اگر آپ اوپر سیریا کی طرف سے آ رہے ہیں تو بدر سے نیچے آ کے یہ رابق کا ایریا یہاں پہ جا کے ایک میکات ہے اور جو مدینہ منورہ سے آ رہے ہیں ان کے لیے بالکل مدینہ منورہ کے بالکل پاس ہی ہے تو وہاں سے آ رہے ہیں تو یہ وقات کا کیا فائدہ بھی ہمیں نہیں یہ اصل میں ہمیں ایک چونکہ ہم ایک باقاعدہ ملٹری کی طرح ڈسپلن کے ساتھ آ رہے ہیں تو ایک پوائنٹ پہ ہم اصل میں تیار ہو رہے ہیں حج کے لیے تو یہ ہمیں یہ عمرہ بھی کر رہے ہیں تو وہ عمرہ ایک حج کا ایک یہ ورژین ہے ایک بالکل آسان ورياً ایک ایزی سا تو وہ عمرہ ہوتا ہے تو جو بھی کرنا ہے اس کے لیے چاہے حج ہو یا عمرہ یہ یہ خاص مکات ہے یہاں پہ ہمیں اپنے حرام باندھنے اور ساتھ ہی ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں آ کے یہ ایک تلبیہ طلبیہ جسے کہتے ہیں لبئی کلبعق لب لا شریک لبعق لب ان الحمد والنعمت انمۃ مرک لا شریک ان اس کا مطلب بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے عربی میں بھی کہیں اردو میں بھی کہیں کہ اللہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے یقیناً سب تعریف آپ ہی کے لیے ہے ساری نعمتیں آپ ہی کے لیے ہیں اور سارے حکومت آپ ہی کے ہی ہے آپ کا کوئی شریک نہیں اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ جناب یہ تو ہم کر رہے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم وقت ہیں آپ کو سرنڈر کر رہے ہیں جی آپ کی جنگ میں ہم شامل ہو رہے ہیں اور یہ احرام کیا ہے کہ یہ وہ کپڑے کہ جو ملٹری والے پہنتے ہوتے تھے زمانے کے تو وہی وہ رکھا ہوا ہے تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہم یہ جم کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہمیں پہن رہے ہیں اچھا اب یہ کیا اللہ تعالیٰ کے حضور ہم سرنڈر کر رہے ہیں کہ ساری حکومت آپ ہی کی ہے آپ ہی کے سوا کوئی شریک نہیں ہے اب ہم اسی شیطان کے ساتھ جنگ کرنے جا رہے ہیں تو اب یہ آپ کے سر میں سوال ہوگا کہ جی ہم لوگ یہ میکات کا ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ اگر تو آپ روڈ سے آ رہے ہیں تو نو no پرابلم ہر روڈ کے اوپر میکات کی باقاعدہ خاص لوکیشن رکھی ہوئی ہے وہ انہوں نے بہت سی بڑی مسجدیں بھی بنا دی ہیں واش رومس بھی بنائے ہوئے ہیں آپ وہاں کریں گے اس وقت آپ احمام باندھ لیں ہر جگہ پہ یہ خاص جو میں نے یہ اسٹارٹ کیے ہیں نا اگر سمندر سے جا رہے ہیں تو این یہ اسی علیس کے پاس سے اس پوائنٹ پہ آپ کا میکات شروع ہو جائے گی آپ این یا اگر آپ ادھر سے آپ آ رہے ہیں ایجپٹ کی طرف سے یا آپ سیریا کی طرف سے آ رہے ہیں تو یہی آپ کی میکات ہوگی رابق کے پاس تو یہ آپ کو سمندری جہاز میں پتہ چل جائے گا بتایا جائے گا کہ یہ جی مکات آنے لگی ہے اب تیار ہو جائے تو آپ تیار ہو جائیں گے آپ نے صرف یہی کرنا ہے کہ کپڑے جو ہے وہ چینج کر کے اور احرام باندھنے یہ مردوں کے لیے خواتین کے لیے کپڑوں کا کچھ نہیں مسئلہ تو وہ انہوں نے صرف لبع اللّہ, اللہ لبع وہی کرنا ہے بس اچھا لیکن آپ سوال یہ ہے کہ اگر آپ آج کل تو ہوائی جہاز پہ آپ آتے ہیں نا تو اگر آپ اپنی فلائٹ پہ بیٹھے ہیں تو وہاں کیسے میں पता چلے گا का کا ہے تو اس کے لیے تمام یہ جت کسی بھی آپ ایئر لائن سے آپ آ رہے ہیں تو فلائٹس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ود स्टार्ट तो इसलिए आपको 10 मिनट تو اس لیے آپ کو उसके منٹ پہلے ہی پتہ ہے تو اب اس کے لیے احرام اب وہ ظاہر ہے کہ سمندری یا ہوائی جہاز میں مشکل کام ہوتا ہے نا تو لوگ لوگوں نے طریقہ یہ کیا ہے کہ وہ احرام پہلے ہی سے بان لیتے ہیں وہ صرف محض ایک کپڑا ہے یعنی ابھی وہ احرام جو ہے اسٹارٹ نہیں ہوئے ابھی صرف اتنے ہی ہیں کہ انہوں نے کپڑے صرف ڈالنی ہیں اوپر تاکہ اوپر ہوائی جہاز میں وہ مشکل نہ آئے کہ ہم اس ٹائم کہاں واش روم جائیں گے اتنے بندے تو نہیں جا سکتے نا کہ واش روم ہوتا ہی بہت کم ہے وہاں پہ تو اس لیے لوگ پہلے ہی کر لیتے لیکن نیت ابھی شروع نہیں ہوئی یعنی نیت ایک تو وہ ہی نہیں کہ ہم کے لیے جا رہے تو ابھی وہ پروسیس شروع نہیں ہوا ابھی ہم نے پاس ویسی پہننی ہے احتیاط کے لیے جیسے میکاد کا ٹائم آئے گا فوراً ہمیں اتنا ہی کرنا ہے لبئی کلبئی لبئی کلا شری کلا کلبئی مطالق ملک لا شریکل ہم لوگ تیار ہو جائیں بس اچھا اب اگلا اسٹیپ کیا ہوگا یہ ایک مشکل کام ہے تو یہ مشکل کام عرض کیا کہ سٹارٹ یہ ہوتا ہے تو اس کے لیے صابۂ کرام ہم تیار ہوئے تھے اور وہ حج کے لیے جا رہے تھے تو اس کو میرے اگلے لیکچر میں ہم پوری ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ جی کس طریقے سے یہ حج کا پروسیس کیسے کرنا ہے اور اس کے لیے ابھی تک آپ نے جو اسٹڈی کی ہے اس میں صابۂ کرام کو یہ بتا دیا تھا کہ حج سے اگر تمہیں روکا جائے تو تم جہاد کر سکتے ہو اور پھر اس کے بعد کئی جنگیں جو ہیں مکہ والوں کے ساتھ ہوئیں تو وہ آپ پڑھ چکے انشاءاللہ اسی میتھڈالوجی کو میں بہت ڈیٹیل سے بتاؤں گا پھر اگلی آیات کو سمجھنا آپ کے لیے انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گا جزاک اللہ خیر و حسن الجزا